ما كنتش بناتك ما كنتش في شلة صحابك ساعتها ما شفتش دموعك وكسرة جناحك ولما الحبيب الوحيد استباحك ما كنتش معاك ما كنتش في وقت انبساطك بساطك ما كنتش في وقت اندفاعك دفاعك ولما عرفت السهاد والسهر وأول ليلة تناجي الجمر وغامت عليك السماء والليالي سامحني يا غالي ما كنتش سماء فأول بحبك ما كنتش معاك وأول وحشني ما كنتش معاك فتتني الحاجات المهمة في حياتك ولما دموعك بتحكي اللي فاتك بحس اني عاجز أفسر فكارك يمكن لأني ما كنت بشيء